نا شکری کر لگے گئے ہم نا شکری کرتے گئے امام اعظم ابو بنیفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں پہلے امام اور یہ بہت بڑے امام ہیں سب اماموں کے بڑے امام ہیں یہ فقہ کے ایک دن یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا نماز جمعہ میں نے پڑھی نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جب میں مسے سے باہر آیا تو کسی نے میرے جوتے اٹھا لیے یہ برسوں سے چلی آ رہی ہے روایت برسوں سے جوتے اٹھائے جاتے گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں مس سے جمعہ پڑھ کے باہر نکلا تو میرے جوتے کسی نے اٹھا دیے تو میں ننگے پیر چلتا جا رہا ہوں تو میرے دل نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے اتنا بڑا امام ہے لوگ تیری عزت کرتے گئے اور اپنی حالت تو دیکھ تو ننگے پیر جا رہا گئے آج تیرے پاس جوتا نہیں ہے پھر یہ بھی سوچا کہ تیرے پاس پیسے بھی نہیں کہ تو جوتا خرید لے تو وہ اپنے دل میں یہ بات کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے آگے کیا دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کا جس کے پیر ہی نہیں ہے وہ رینگتا ہوا جا رہا ہے تو آپ نے جب یہ بات دیکھی نا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اللہ رب العزا سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر جوتا نہیں تو نہ صحیح کل لے لوں گا لیکن تو نے مجھے پیر تو دیے گئے تو نے مجھے پیر تو دیے گئے و ان تادو نعمت اللّہ لاتحسوحا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو نعمتوں کو گننا بھی چاہے نا جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں پہلے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نعمتیں گننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں اگر پھر بھی تجھے کبھی ٹائم مل جائے اور تو نعمتیں گننے بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی لاتح سوحا تو ان کو گن نہیں سکتا ان کا شمار نہیں کر سکتا کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی گئے اتنا نعمتیں کھا کھا کے اس کے باوجود بھی ہم نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے گئے ہیں تو وہ ہے نا کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے